Слава Україні, пані та панове! Сьогоднішня студія виняткова. Виняткова через те, що постать не просто історична, постать епохальна. Сила цієї епохальності в тому, і чар цієї епохальності в тому, що ми можемо його торкнутися. Ми можемо ще підійти до цієї людини, подивитися їй у очі, потиснути їй руку, низько схилитися. Сьогодні ми говоримо з вами про зв'язкову Романа Шухевича Дарію Гусяк, яка нещодавно, 4 лютого, відсвяткувала своїх 97 років родин. Наш канал висвітлив цю знаменну подію. Ми поговоримо у нашій стислій студії про Дарію Гусяк як жінку, на плечі якої випали виняткові випробовування як жінку, яка каже, що ніколи би не змінювала обставин свого життя, бо все те, що вона творила, було законом духу і законом природи. Ось вона неймовірна красуня, яка мешкає зараз у Львові, дарує нам свою присутність, дарує свою силу, дарує свій світогляд і переконання, жінка, яка є містком, між теперішнім і сучасним, яка усім своїм життям каже, що сила українців не минає. Яка і далі вчить нас, які ми маємо бути. Одна із поеток присвятила їй дуже чарівний вірш. В центрі цього вірша її ім'я. А ім'я – це код українців. Хоч ми беремо ці імена із чужих мов, або грецької, або латинської, але ми так одягаємо ці імена у таку нашу фонетичну форму і в такий словотвір, що вони усміхаються самою українською природою. Отже, Дарина, Дарія, Даруся, Дарунок Господа, а вже ж? Та цей Дарунок появився в період світових пожеж. Так сказала про Дарію Гусяк пані Розалія Тарнавська. Отже, шановне панство, 4 лютого 1924 року – Трускавець. Саме це місто Трускавець подарувало нам чин цієї унікальної пані, яка зараз, напевно, сидить і дивиться нас. Принаймні, ми подбаємо про це, щоб пані Дарія дала оцінку нашому аналізу її життя боротьби і життя служіння. Зараз мешкає у Львові батько її Юрій Гусяк, син багатолітнього Віта Трускавця, був січовим стрільцем. Ось вона наступність поколінь від січового стрільця до Української повстанської армії. Далі очолював дуже знакову організацію, яка свідчить про те, як українці вміють перебудуватися з меча на рало, а саме очолював товариство «Сільський господар». Але прийшла ця босота, прийшла сюди ця дика орда у 1939 році. Люди його обрали головою сільської ради, проте недовго радилися у цій раді. Звісно, що його було звинувачено в тому, що чому звинувачували усіх українців, і не тільки в Галичині. Органи НКВД від... відіслали його до Архангельська, на вісім років, і слід його пропав. Жодної інформації родина гусяків про свого батька більше не мала. Мама Марія Метіль з роду Данилишиних. Я думаю, що у вас відразу відбулося подразнення на це прізвище, тому що це саме ті Данилишини, це Дмитро Данилишин і Василь Білас. Дмитро Данилишин був двоюрідним братом матері Дарії Гусяк. Ось яка яке переплетіння доль, яка родинна спорідненість і яка спільність чину. Йдеться про Дмитра Даналишина та Василя Біласа, оунівців, відомих ексів, які організували напад на польську пошту у Городку, щоб забезпечити фінансові можливості для організації українських націоналістів. На жаль, їх було знищено у тюрмі «Бригітки». І саме цей страшний епізод знищення своїх найближчих родичів неабияк вплинув на Дар'ю Гусяк і на її оточення, і на її двох сестер. Крім цього впливу, а саме знищення Данелишина і Біласа польською владою, особливий вплив на маленьку Даринку мав парох отець Іван Валюх. Про що це свідчить, панове? Це свідчить про те, що національна ідея і релігійна ідея Завжди у нас ішли в парі. Моя мама все любила запитувати, чи той пан, з яким ти маєш справу, національний, чи він релігійний. Якщо національний і релігійний, то тоді буде поступ, тоді буде надія, тоді буде сила, тоді буде майбутнє. Ось, власне, ці дві напрямні і вели дарію життям. А саме парох, який виховував її в релігійному дусі, і родина, яка уся практично була націоналістами. Але не націоналістами, які теоретизували, а націоналістами, які боролися і змагалися за соборну самостійну українську державу, закінчила у Дрогобичі Дарія Гусяк українську народну школу, в Трускавці народну школу, а в Дрогобичі закінчила торговельну гімназію, працювала помічником бухгалтера кооперативи у Трускавці. Починаючи з 1939 року, вона мала уже найтісніші взаємини з організацією українських націоналістів. Ці найтісніші взаємини випливали із того, що практично усі її брати, четверо чи троє її братів, пішли в ліс, утворювали боївки і таким чином висловлювали свій протест тій орді, яка прийшла на нашу землю. Особливий зв'язок вона мала з своїм кузином Романом Різняком, що мав псевдо Макомацький. Саме цей Макомацький найактивніше залучав Дарину Гуцяк до активної підпільної діяльності. Їхня хата перетворилася осередок націоналістичного духу в допомогу упівцям залагоджувати свої надважливі питання, для яких потрібна була хата. І ця хата – Гусяків стала таким центром у унівської діяльності. Не забарився і той день, коли НКВДисти прийшли до цієї хати, аби арештувати родину. Але на превелике щастя Дар'ї Гусяк тоді не застали вдома, одначе Дамоклів меч надто конкретно вже над, нами, над ними висів. Саме тоді ще одна знаменита постать українського націоналістичного руху Ольга Ільків, ми про неї зробимо обов'язково окрему студію найближчим часом, запропонувала, порадила, бо такий був час, порадила матері Дарини Гусяк і самій Дерині перейти на підпільну форму буття, поза як вони практично були приречені і підлягали під репресії. Мати продала корову, залишили вони свою хату і почалося зовсім інше, почалося зовсім інше підпільне життя. Була одна доленосна зустріч у цю пору. Ця зустріч відбулася в стрію з Катериною Зарицькою. Пам'ятаєте, ми з вами робили студію про цю видатну зв'язкову Романа Шухевича? Саме Зарицька запропонувала Гусяк активно працювати над тим, щоб знаходити чергове місце осітку для провідника, зокрема для Романа Шухевича. Так почався перший поважний досвід віднайдення такого помешкання. І це помешкання було віднайдено. Я хочу процитувати вам, шановну пані Дарію Гусяк, як вона згадує про цей епізод зустрічі із Ольгою Ільків, а потім Катериною Зирицькою. Ранньою весною 1947 року прийшла Оля Ільків і прийде до нас в цю студію обов'язково через ген українців. І я їй розповіла, що до нас приходили кагебісти? Мабуть, мене арештували б, якби застали вдома. Наступного разу, коли Оля прийшла, то вони вже з Катрусою, Зарицькою Любомиром Полюгою, а це був персональний охоронець Шухевича, організували підпільну хату у Княгиничах. І запропонували мені разом з мамою піти в підпілля, організувати іншу хату. Ми згодилися і почали готуватися в дорогу. Так було знайдено цю підпільну хату у селі Грівному, Городоцького району, де... Перебував три тижні взимку 1947 року провідник української повстанської армії Роман Шухевич. Відтоді Дар'я Гусяк стає зв'язковою генерала Шухевича. На Великдень 1948 року, тобто, як бачите, не відразу, це майже за 10 років після дуже активної націоналістичної діяльності, але саме на Великдень 1948 році в Лісі, за урочистих обставин Дарію Гусяк було прийняти в Організації українських націоналістів. У своїх численних інтерв'ю пані Дарія наголошує на надзвичайно слушному, що не кожен міг стати членом Організації українських націоналістів. Це мала бути, на правду, дуже свідома, віддана і жертовна людина. Що, як слушно казав Дмитро Донцов, це був не відбір до лав Організації українських націоналістів, це був Добір. Бо нація виростає не з вибору, а з добору. Цитую ще раз Донцова. І, власне, Дарія Гуцяк підтвердила це, що це був добір, що тривав дуже довгий випробувальний це, е, термін. До цього терміну, продовж усього терміну, дуже уважно вивчали людину, яку можна було залучати до цієї діяльності. Але навіть це не рятувало від зради. Навіть це не рятувало від агентури, бо зрада – це те, що є категорією, приписаною Біблією, і вона буде завжди з нами. Інша річ – чи ми не будемо з вами зрадниками? От, власне, чудо цієї відданості, чуда одержимості демонструвала і Дар'я Гусяк, і Катерина Зарицька, і Ольга Ільків, які опинилися згодом в одній камері тюремній. Отже, шановне панство, два роки, два роки в Білогорщі на підпільній квартирі Дар'я Гусяк разом із Галиною Дидек мали найтісніші взаємини із Романом Шухевичем. Як вона, ось ви бачите перед собою оцю хату, яка є сьогодні музеєм Романа Шухевича і останнім осітком нашого генерала? Я знала, каже Дар'я Гусяк, хто це, хоча й не повинна була знати, каже вона про генерала Шухевича. Того вимагала конспірація. Пригадую, як вночі привели його. Спочатку він привітався зі всіма, а в день прийшов знайомитися. Найбільше говорив з мамою. Вони мали спільних знайомих. Шухевич випитував про турскавецьких оунівців, а мама добре знала і Дмитра Даналишина, і Біласа, Василя Біласа. Провідник часто був без всякої охорони. Страшно товариський чоловік був, але на той час вже арештували багатьох знайомих серед духовенства і не тільки. Катруся була арештована, йдеться про Зорицьку. Любомир Полюга також. І Шухевич був дуже зажурений через це, але з мамою розмовляв. Він був у грімному кілька днів, власне, на цій хаті, яку віднайшла пані Одарка Гусяк. Зле почувався, серце почало шаліти, потім був у Львові, лікувався. Там ним опікувалася Галина Дидик. Я нагадаю, шановне панство, що Шухевичу, коли він відійшов у вічність і став безсмертним, було всього лише 43 роки. Це був ще надзвичайно молодий чоловік. А Дарія Гусяк, коли вона вступила до організації українських націоналістів, було всього лише 24 роки. Тобто люди у дуже спроможному на діяльність вікові, віддавали усі можливості свого організму саме на таку державницьку справу. Це викликає просто зачудування і несамовитий поєтет, особливо сьогодні, коли кожен це все рахує звісно, що мідяками. І ось Дар'я Гусяк попередила Романа Шухевича про те, що вона відчуває Нагляд за собою. Шухевич вислухав її і сказав, що вона має ще зробити дві важливі інформативні зустрічі. Одна із інформативних зустрічей полягала в тому, що начебто людина, яка повернулася з Сибіру, з заслання, мала розповісти, в, якому, в яких умовах перебувають там в'язні. А після цього, як рекомендував генерал Шухевич, слід міняти помешкання і виїздити зі Львова, якщо вже на їхній хвіст, так би мовити, впали. І ось пішла Дарія Гусяк на цю зустріч. Звісно, як вона переконалася, була на цій зустрічі підставна особа. Їй вдалося від цієї особи відірватися. Вона швидко стрибнула у трамвай номер два на площі Ринок і вирішила вийти біля Львівської політехніки. Вийшла на зупинці біля Львівської політехніки, на початку вулиці генерала Чупринки, чи думала вона тоді, що її арештують саме на тому місті, яке колись за стільки років отримає назву генерала, якому, з яким вона стільки спільного мала і чинила таку величезну і колосальну справу. Згадує вона про це так. Вони мали якесь таке м'яке взуття, можливо, спортивне, вони, видно, так спеціально взулися, щоб тихо підійти. Я за пістолет? А мені руки як викрутили і до машини потягнули. Повезли в управління НКВД, на вулицю Дзержинського, тепер Вітовського. Там мене роздягнули, дали якийсь свій одяг. Моє все забрали. Зачався допит на управлінні. Тобто вона не встигла випити отрути, не встигла випити, використати пістолета, і зрозуміла, що вона потрапила у ці лабети для себе дуже несподівано, тому що зовсім не щулася, як опинилася у їхніх роках. Це трагічна дата, дата, яка цікаво перегукується із теперішнім березнем. Себто це було 2 березня 1950 року. 3 березня, тобто наступного дня після допитів на так званого Дзержинського. Її перевели в тюрму Налонського, ту тюрму Налонського, яка сьогодні є і тюрмою, і одночасно чинним музеєм. Там допити страшні, і ми на екран вам також ці допити, цитату пані Дарії, покажемо, бо основне запитання, яке ставили їй НКВД-исти, це де Шухевич. Там уже почався інтенсивний такий допит. І випробували все, що могли. І тоді на кінець, видно, там радилися, якщо били маму, щоб я заговорила. Але я тоді нічого не сказала, а пізніше багато мали документів про мене. Дві папки від тих, хто був арештований до мене. Тобто не кожен шановне панство витримував, а говорив. А вона витримала і не сказала жодного слова. Раз били, мама кричала і я чула ті звуки. Потім в мене галюцинації були. Потім приводили, потім ще раз били за такою тонкою стіною, що все було чути. Кожен удар, потім ще раз водили і ще раз били. Я навіть і не розуміла, для чого вони так роблять. Мама якось прийшла і говорить, чому Дарцю нічого не говориш? А я кажу, та що вже тепер говорити? І вони припинили бити, бо побачили, що я не заговорю. Ой, то страшне, не хочеться і згадувати. Під впливом цього катування матері у... Дарій Гусяк почалися галюцинації. Вона чула крик матері у шелесті паперів. Вона чула його наскрізно увесь день. Але переслідувала її ще одна думка. Як вона має дати знак на волю, що вона потрапила в лабети НКВД? Але суть навіть не в тому, що вона туди потрапила. Суть в іншому. Треба дати їм знати, що слід обов'язково міняти оседок перебування – Тобто забиратися з Білогорщі де інде. НКВДсти зрозуміли, що вони жодним способом не витягнуть з Дарії Гусяк жодного слова. Вони взагалі почали підозрювати, що вона практикувала йогу, тому що вона не кричала, вона не видавала жодних звуків, вона терпіла і молилася. Тоді вони вдалися до психотропних речовин. І тут вона згадує, не знаю, як мені вдалося контролювати мозок, але коли я побачила надівною, що лежала на підлозі, нахилені писки НКВД-стів з єдиним запитанням «де Шухевич?», то я чомусь вимовляла одну фразу, яка закорбувалася в моєму мозку ведіть мене в туалет, ведіть мене в туалет». Я постійно це повторювала, щоб не дати місце для якоїсь іншої фрази, тої іншої фрази, яка би могла видати Шухевича. Ось такий подвиг жінки, яка витримала усі тортури. НКВДсти зрозуміли, що таким способом вони не витягнуть з неї жодної інформації. І вирішили діяти по-іншому. Підсадили у цю камеру, де сиділа вона, провокаторку, яка видала себе за засуджену, що, мовляв, над нею слідство вже завершилося, і їй дозволяють вийти, обмінявши речі зимові на літні, і таким способом, Дар'я Гусяк може подати якусь інформацію про те, де вона і що з нею відбувається. Дар'я роздумувала, можна собі уявити, в якому стані перебувала людина після тяжких і диких побоїв, після усвідомлення того, що знущаються з її матері, у стані неймовірної тривоги, що буде з Романом Шухевичем, як повідомити, що виходять на слід. І вона дала оцю записку, яку ми вам зараз виведемо, на екран цю фатальну записку для долі Романа Шухевича, хоч як мені видається, не було би цієї записки, було б щось інше. Отже, мої дорогі, я на Лонського, першу стадію пройшла, тримаюся, як буде далі, не знаю. Цю записку вона передавала хлопчикові Данилові, братові Анни Конюшик, яка була власницею цієї хати, де переховувався Шухевич. Орда ведестів відразу ж в ніч з 4 на 5 березня зорганізувала розшуки, як вони казали, лігва Вовка. Бо вони давно полювали за Шухевичем, що найменше від 1945 року. Понад тисяча істот були зорганізовані на те, щоб нейтралізувати генерала Шухевича. За операцію відповідала потвора на прізвище судоплатов, це саме той Суддоплатов, який свого часу війшов довіру до Євгена Коновальця, вручив йому коробку цукерків, яка вибухнула в руках провідника. Ось що означає «незнищений ворог». Сьогодні такого незнищеного ворога ми маємо з вами всередині парламенту. На світлині, яку показували НКВД-сти родичам у цього хлопчика Данилка, вони впізнали Галину Дидик. І таким чином було вказано хату, де був Роман Шухевич. Можливо, якщо Роман Шухевич пересидів би сховку, то якось би ця орда відступила. Але він вирішив іти на прорив, тобто як боєць. Вийшов зі, зі свого сховку, убив якусь сволоту, яка потрапила йому перша під руки, це виявився якийсь високий чин. Поранив, відштовхнув ще одного і тут Вибігаючи з цієї хати, кулеметна черга відправила його у вічність. Ось такою безсмертною стала смерть генерала Шухевича. Це коли довідалася про це е, Одарка Гусяк, це було для неї неймовірною трагедією. Опізнавала убитого Шухевича Катерина Зирицька, ми про це з вами розповідали. Який ж вона мала присуд? Слідство тут у Львові тривало щонайменше рік, але їм було замало того слідства, що тривало у Львові. Її перевели до Києва. І в Києві ще рік тривало слідство, яке закінчилося найбільшим вироком. Найбільший вирок на ту пору – це 25 років сталінських концентраційних таборів. Звісно, що вона не каялася, звісно, що про ніяку співпрацю навіть не йшлося, Словом це Мармурова, жінка на правду, була є і буде. Я спочатку згадує вона з Галиною сиділа, потім ми перестукувалися з Катрусою, потім разом з Олею, якийсь час сиділа, а потім всіх чотирьох нас в одній камері тримали, бо взагалі жінок там не лишилося. Ось, як в одній камері Зійшлися долі трьох героїчних жінок, про яких ми з вами зробили студії, зокрема про Галину Дидек, зокрема про Катерину Зарицьку, сьогоднішня студія, і ще обов'язково зробимо про Ольгу Ільків. Тобто це люди епохи, яких ми ще сьогодні можемо потримати за руку і подякувати за те, що вони є. Як згадує Одарка Гусяк про своє перебування у Володимирській тюрмі. До речі, Ольга Ільків називається завжди принципово Володимирським централом. В цій Володимирській тюрмі вона пробула 20 років. І там вона зустрілася також з героєм однієї з наших програм, а саме Святославом Караванським. І коли Святослав Караванський довідався, що тим паннам і Ользі Ільків, і Катерині Зирицькій, і Галині Дидик, і Одарці Гусяк присуджено термін 25 років, він відразу передав через свою дружину Строкату. Через свою дружину він подав інформацію на волю, що це безпрецедентні речі, коли 25 років присуджено жінці. І коли в цей час у світі стоїть такий крик, що начебто американці засудили комуністку Анджелу Девіс за її активну діяльність і світова громадськість дуже тим обурюється, то обуртеся, будь ласка, і тим, що роблять совіти сьогодні, мучачи 25-літнім терміном цих жінок. Це реально вплинуло на совєтську власть, яка, як каже Дарина Гусяк, налякалася усіляких перевірок що в камері тримають чотирьох жінок, і їх тоді завдяки Святославу Караванському, саме вона наголошує у своєму інтерв'ю, завдяки Святославу Караванському, їх переводять з арешту тюремного на табірний. Цей табір – це Бурашево, Мордовія, до речі, там, де відбував своє заслання ще один герой наших студій – Микола Микола. Руденко. Як згадує про це Дарія Гусяк? На території лікарні були збудовані карцери, які переробили на житловий будинок. Туди потім, каже вона, приходили нові люди з волі. Тобто вони відсиділи вже стільки часу, ці шановні пані нашого світу, що дочекалися вже й дисидентів, коли інші жінки були арештовані на цю пору, а саме Ірина Каленець. Стефанія Шебатура, Ірина Сенек, це вже був 1969 рік. Дар'я Гусяк згадує, що їй залишилося тоді років 5, а Катрусі залишилося 2,5 роки. І наш зв'язок із... Дисидентками жінками був надзвичайно органічний, надзвичайно природний. Отже, в такий спосіб було продовжено боротьбу за Україну. Ми тоді надзвичайно багато читали, обговорювали. Дарія Гусяк наголошує на тому, яка багата, хоч як це дивно, була бібліотека і в Мордовії, і в тому так званому Володимирському централі. Отже, ми з дисидентами... Ми з дисидентами, ви побачите зараз на екрані цю думку цікаву. Ми з дисидентами мали цікаве життя. Це ж, це ж говорити про цікаве життя, перебуваючи там, яку ж це силу, духу треба мати. Я відсиділа всі 25 років, мені зменшили термін на 2,5 роки, але я відмовилася. Відбула до кінця, думала, як я 23 роки відсиділа, то ще 2 Відсиджу, отже, дівчатам вдалося вмовити лише одну Ольгу Ільків, аби вона написала листа з тим, щоб термін було зменшено позаяк двоє діточок, які у неї відібрали. Це жодною мірою ніякий не покаянний лист. Це просто право, яке мав викумі використати кожен в'язень. Дарина гусяк відмовилася використати це своє право і відбула повний термін. Чи чекала її Україна, шановне панство? Неважко здогадатися, що ні. У березні 1975 року вона була звільнена. Але як звільнена? На волю без волі. Так? Тобто вона не мала куди повертатися. І звісно, що її до себе покликала її камерна подруга і подруга у справі зв'язку з Романом Шухевичем Катерина Зарицька, яка в цей час поселилася, бо їй теж було заборонено жити в Галичині, поселилася у Волочиську на Хмельниччині. Нас не пускали на Галичину, каже Одарія Гусяк. Катруся спершу мала бути на Вінниччині, але потім попросилася і її перевели на Хмельниччину у Волочиськ. Родина допомогла їй купити півхати. Мене Катруся відразу ж до себе запросила. З 95-го року Дар'я Гусяк живе у Львові і дає нам посил, як бути сьогодні, як оцінювати ту війну, яку ми маємо. Власне, це ви зараз зможете почути. За 20-30 роки, за ці два десятиліття, то був, розумієте, такий сполеск відродження національної відомості, що до того часу ніхто такого не пам'ятав. Самі селянські хлопці створили такі відділи бойові, і, і вони вже Ще до того, як була створена УПА, то вони вже себе проявили, і на їх основі, на основі тої самооборони, була і створена та УПА. Розумієте, ті хлопці тепер, теж вони вже виховані на боротьбі УПА, вони не осягнули ще того рівня, знаєте, не осягнули. Але вони близькі до того, здобути, не здобути, але прокласти шлях. І вони той шлях пройшли дуже гідно. І той шлях допоміг нам здобути тепер в наші часи незалежну Україну. І в тому немає ніякого сумніву. І навіть історики не сумніваються. На екран ми вам виводимо найосновніший посил від Дарії Гусяк. Знаєте, я ніколи не жаліла про те, чим займалася. Навіть думки такої не припускала. Я ж могла. Я навіть тепер розумію, що якби написала покаянну заяву, я би того ж дня була на волі. Але того навіть на думці не було. Ми нашу студію завершимо дивовижним текстом від подруги Дарії Гусяк. Ми раді з того, що для нас ви живете й досі, як взірець. Господь також на свого сина Терновий надягнув вінець. Живіть ще довго і щасливо. Прийміть від нас земний уклін. Ви – символ жінки, героїні, для всіх прийдешніх поколінь. Дякуємо вам, що ви є. Дякуємо, що вливаєте у нас силу. Дякую за вашу боротьбу. За ваш героїзм і за вашу любов. Слава Україні! Героям слава! Слава Дарії Гусяк!